Добре! Така. Има 5 степени за настройка Аз просто за да се предпаза Ще я вдигна най-нъпро Ето, тук не е, е защото vedем колко каменация има С Значи, Значи, дикател на да бутеринца тъй, като ми тормозихме тука, да е тук, да, и драпиш си Е, те е това, което е. Си, си, две и от е... зависи от Това моментът това, не дей само да... това, е пълно. Май. Е е няма трябва, е прост, не... Иначе може и така да се ползва, сега молчира. Как молчира? Този модел молчира ли? Можете да го обърне толкова обратно, да нощ. ношът. ли да го обърнеш обратно. да видим ношът. Да видиме ношът. Искам да заснимам него. Няма проблемно. Я пък!